Laskukaavoja, joissa käytetään soluviittauksia, voidaan kopioida. Kopioimalla laskukaava voidaan siirtää eri kohtaan taulukkoa. Tähän soluun C1 on kirjoitettu laskukaava A1 kertaa B1. Jos laskukaava kopioidaan soluun C3, Excel-ohjelma osaa muuttaa laskukaavan soluviittauksen siten, että soluun C3 kopioituu laskukaava A3 kertaa B3. Kopiointi voidaan tehdä kahdella eri tavalla. Yksi tapa on käyttää Kopioi liitetoimintoa. Kopioidaan kaava aktivoimalla solu C1 ja valitsemalla sitten aloitusvälilehden leikepöytäryhmän komento Kopioi. Kopiointi voidaan tehdä myös näppäinyhdistelmällä yhdistelmällä Ctrl plus C. Liitetään solun sisältö uuteen kohtaan napauttamalla solu C3 aktiiviseksi ja valitsemalla sitten aloitusvälilehden leikepöytäryhmän komento Liitä. Liittäminen voidaan tehdä myös näppäin yhdistelmällä Ctrl plus V. Kaavarivilta huomataan, että solun C3 kopioitu laskukaava muuttui kaavaksi A3 kertaa B3. Kopiointi voidaan tehdä myös täyttökahvan avulla. Täyttökahva on pieni musta nelikulmio aktiivisen solualueen oikeassa alakulmassa. Täyttökahvan avulla laskukaavan voi kopioida vierekkäisiin tai allekkaisiin soluihin. Valitaan ensin kopioitava solu aktiiviseksi. Viedään sitten osoitin täyttökahvan päälle, jolloin osoitin muuttuu mustaksi plusmerkiksi. merkiksi Valitaan täyttökahvasta vetämällä solut, joihin laskukaava halutaan kopioida.